السؤال الذي يسالونه جميع التجار الجدد في موقع ايباي هو ما هي المنتجات التي سابيعها في موقع ايباي اذا في هذا الفيديو ساحاول مساعدتكم من خلال معرفه العوامل المهمه لاختيار المنتج الملائم لبيعه في الموقع وساطلعكم ايضا على بعض الامثله لمنتجات كهذه مرحبا انا رضا عازم من كامبوست اكاديمي تذكروا انه يمكنكم بيع تقريبا اي شيء على موقع ايباي هنالك 1.2 مليار صفحة مبيعات معلنة في موقع ايباي ومكونة من عدة فئات فقط في تحت الفئة الالكترونيات وحدها ستجد اكثر من ثمانين فئة فرعية وفي امريكا يبيعون سياراتهم في موقع ايباي اعني سيارات فخمة او حتى بيوتهم ولكن من وجهة نظري ما يجب بيعه على موقع ايباي هو ليس حول منتج محدد انما حول نوع وخصائص المنتج الذي سنبيعه في موقع ايباي اليكم خمس عوامل او خصائص مهمة لاختيار منتج لبيعه في موقع ايباي اولا سعر المنتج للبيع مفضل ان يتراوح بين 150 دولار ل 300 دولار من خبرتي بالمجال ومن كثرة المبيعات التي انتجتها في الايباي استنتجت أن هذا هو النطاق السعري المثالي تذكروا أن وقت تجهيز رزمة لمنتج سعرها 5 دولار هو تماما شبيه لمنتج يساوي 1000 دولار ولكن هوامش الربح بالمنتجات الثمينة دائما ستكون أعلى من منتجات رخيصة الثمن العمل الثاني هو الوزن مفضل دائما اختيار منتجات وزنها لا يزيد عن 2 كيلو كلما كان وزن المنتج أخف سيقل ثمن شحن المنتج وكلما ثقل وزن المنتج يقل هامش ربحنا. العمل الثالث الأسواق المختصة والنيش التي تسمى بالنيش. أنصحكم عدم محاولة الدخول إلى الأسواق المتخصصة حيث الأسعار تنافسية للغاية. هذه الأسواق مليئة بالمخاطر ويمكن للبائعين ذو الخبرة تنزيل الأسعار إلى الحضيض فقط لإخراجكم من المنافسة. العمل الرابع البساطة اختار منتجات التي من السهل استخدامها وتجميعها تتعرض المنتجات المعقدة لعدم رضا المستخدم وتزيد من احتمال طلبات الارجاع. اذا بعد ان تعرفنا على العوامل المهمة لاختيار المنتج هيا بنا ننتقل لموقع الإيباي ونرى بعض الامثلة لهذه المنتجات لقد جهزت بعض صفحات المبيعات لامثال لمنتجات للعوامل التي شرحتها لكي أبسط لكم وأساعدكم لإيجاد منتجات كهذه المنتج الأول أو الفئة المنتجات الأولى التي يمكننا البيع فيها وربح المال منها هي المنتجات التي تسمى بالPersonal Items أي منتجات حسب الطلب كما نرى هذا التاجر يبيع هذا الكأس ويمكننا هنا كتابة Your Text or Your Logo كما نرى يمكننا إضافة العلامة الخاصة بنا أو كتابة أي شيء على هذا الكأس ويمكننا بيع هذه المنتجات بأسعار جيدة وربح المال منها فكما نرى Personals Items يمكن ربح المال منها جيدا وهي منتجات حسب الطلب كما نرى هنا مثل الكأس أو مثل الملابس أو أي منتج ترونه مناسب أن نصممه خصيصا للزبون مثال آخر لمنتج يصمم للزبون سأنتقل للصفحة التالية كما نرى هنا هذا المنتج كما نرى هو أيضا مصمم Personals. هذا هذه بارسل كما نرى أيضا هذا المنتج الذي صمم خصيصا للشخص هذا الذي اشتراه وكما نرى يباع بأسعار جيدة جدا ويمكن ربح المال منها سأنتقل للصفحة التالية كما نرى هنا أبل لابتوب باك وهذا المنتج مختص في مستلزمات الحاسوب ومنتجات التي تخص بفئة مستلزمات الحاسوب كل المنتجات التي تخص فئات الحاسوب هي منتجات يمكن ربح المال منها جيد جدا ويباع منها الكثير في الايباي سأنتقل للصفحة التالية هنا تركيش كليم راج كما نرى هذه سجادة تركية ايضا تباع بأسعار جيدة وهذا المجال هو مربح جدا صحيح انه يمكن هذه السجادة هي وزنها ثقيل قليلا ولكن أسعارها تتراوح بين 350 ل 500 دولار فيمكننا ربح المال منها حتى لو كان وزنها ثقيل بعض الشيء سأنتقل لصفحة مبيعات ثانية هذا هو شعر مستعار كما نرى وأيضا يباع بأسعار جيدة المنتجات التي تخص النساء دائما يكون فيها ربح جيد فهذا المنتج أيضا مربح جدا سأنتقل للمنتج التالي هذا المنتج ملابس للنساء ايضا مربح جدا خصوصا اذا كان لماركة معروفة عالميا وهذا منتج مختص باليوغا كما ذكرت من قبل يمكنكم اختيار منتجات لفئة معينة لنيش معينة فهذا الملابس هذا الملبس فقط للنساء التي تمارس رياضة اليوغا فايضا هذا مربح جدا سأنتقل للمنتج التالي ادوات العمل كما نرى ايضا هي منتجات مربحة جدا ويباع منها الكثير في الإيبي المنتج التالي ايضا مجال الألعاب هو مجال قوي جدا في الإيبي ويباع منه الكثير فدائما إذا لديكم فإذا وجدتم مورد الذي يعمل في مجال الألعاب يمكنكم بيع ألعاب في الإيبي بأسعار مربحة جدا فهذه نوع من اللعبة لتسمى تسمى نينتندو ايضا معروفة جدا وأيضا هنا يوجد هذا المنتج لشركة ليغو أيضا يباع منه الكثير كما نرى السعر باهض جدا وأيضا يوجد هنا ربح جيد جدا كما نرى السولد. والمنتج التالي هو الساعات الذكية الساعات الذكية هو مجال قوي جدا في الإيبي ويباع منه الكثير كما نرى هذا المنتج هو ليس معروفة ليس أبل وليس سامسونج فأيضا حتى لو كان المنتج ليس ماركة معروفة سيكون سعره اقل من الماركات العالمية وايضا يباع بربح جيد هذه كانت بعض الامثلة لمنتجات ويوجد مئات الامثلة الاخرى لمنتجات مربحة مثلها اتمنى انكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحت في اضافة معلومات مفيدة لكم ولكل الاشخاص المعنية ببدء البيع في موقع ايباي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 لمتابعه كل ما هو جديد عن مواقع ايباي وامازون اتمنى لكم النجاح بمشروعكم ساراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو